પોરબંદર પ્રાચાર્ય તરીકે અમારી સંસ્થા વર્ષ જૂની સૌ પ્રથમ સંપૂર્ણ સરકારી પ્રશિક્ષણ છે છેલ્લા સાક ધર્મના મૂળ મંત્ર સાથે આપણે સ્થાન ધરાવી છીએ આઈસીટી સંસ્થા એટલે કે ટેકનોલોજી સાધીને એકવીસમી સદીના કદમો મેળવનારી સંસ્થા राज्य वन गणित विज्ञान रिसाओ करवास हजार पुस्तको धरावती સંશોધન અભ્યાસો અને સંશોધન પ્રકલ્પો આધારતી સંસ્થા કક્ષાની વિવિધ અને ભાગ લેતી સંસ્થા અને ઉત્તમ પ્રદાન કરતી સંસ્થા दरको शिक्षण वार्षिक पाठ खंबे खंबा मिला गुरुजीओ नवा गुरुजी तैयार करे द्वारा योजता વાલીગરણ બાર અને કોલેજ કક્ષાએ ક્યાંક પરિણામની રાહમાં આપણે હતા અને પરિણામ પછી આપણે નવો અભ્યાસક્રમ શરૂ કરશું આપણા જીવનને ઘડતરમાં એટલે કે કારકિર્દી માટે આપણે ચિંતિત હોઈએ એ સ્વાભાવિક છે તો આઈઆઈટી ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટીચર એજ્યુકેશન ભારતીય શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાન એ સમગ્ર સાઉથ એશિયાની એકમાત્ર યુનિવર્સિટી છે શિક્ષક પ્રશિક્ષણ ક્ષેત્રે કાર્યરત આ યુનિવર્સિટી આપણા માટે કારકિર્દી ઘડવા માટે અનેક અભ્યાસક્રમો લઈને આવે છે ધોરણ બાર પછી બી એ બીએડ બીએસસી બીએડ કોલેજ આપણે જો સ્નાતક પૂર્ણ કર્યું હોય તો બીએડનો અભ્યાસક્રમ જે રાજ્યમાં પથરાયેલી ઓગણસાહીઠ એફિલિએટેડ ગ્રાન્ટેબલ અને સરકારી કોલેજીસમાં યુનિવર્સિટી ખાતે બીએડ એમએડ અને એમએસસીએમએડ એમએમએડ અભ્યાસક્રમ તથા રિસર્ચ પોગ્રામ પીએચડીના અભ્યાસક્રમો આ બધા જ માં જોડાવા માટે આપને હું આમંત્રણ આપું છું પંદર જૂનથી એ ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે જે દસ જુલાઈ સુધી ચાલવાની છે અને દસ જુલાઈ પછી અઢારમી જુલાઈએ આઈ થ્રીની પ્રવેશ પરીક્ષા લેવામાં આવશે ત્યારબાદ આપણું સત્ર બીજી ઓગસ્ટથી શરૂ થશે એટલે કોરોનાને કારણે ઘણું બધું અટક્યું છે પરંતુ આપણું ભણવાનું અને કારકિર્દી અટકવાનું નથી આઈઆઈટી ગાંધીનગર દ્વારા બી અને એમએડ માં પ્રવેશ મેળવવા માટેની સંપૂર્ણ માહિતી આ વિડીયો મળી રહેશે સૌ પ્રથમ અને એમએડ પ્રવેશ માટે ફોર્મ ભરવાની તારીખ क्या क्या विषय में बी एड और एम एड कही सके बीएड में तय में एडमिशन मे एमएड में तय में एडमिशन मे बीएड एम एड शू बीएड और एम एड में प्रवेश पात्र जगह के प्रवेश लायकातना धोरणों क्या है प्रवेश परीक्षा न मारकू सीलेबस पेपर स्टाइल वगैरह परीक्षा केन्द्रों की विगत प्रवेश मेरिट की गणतरी प्रवेशीट फाड़नी कई रीते थे तो मित्रों आप जाओ के आईआईटी गांधीनगर जीला शिक्षण तालीम भवन पोरबंदर मैं तो प्रवेश प्रक्रिया जो है तो ग्रेज्युएशन पी माटे। तो ना परेना बाकी तो तो तो दस सात सुधी वेबसाइट है आवेशम भर રૂપિયા 500 અને એસસી અને એસટી કેટેગરી માટે રૂપિયા 250 છે આ વિષયોમાં બીએડ થઈ શકે બીએડ એ 2 વર્ષનો અભ્યાસક્રમ છે ગુજરાતી હિન્દી અંગ્રેજી સંસ્કૃત કોણી વિજ્ઞાન સામાજિક વિજ્ઞાન અર્થશાસ્ત્ર એકાઉન્ટ ઈઓમ અને એગ્રોલોજી બીએમએડનો જે અભ્યાસક્રમ છે એ 2 વર્ષમાંનો છે એડમિશન અને તમારી મેથડ भाषा विद्यार्थी विषय गणश्युएशन इतिहास भूगोल मनोविज्ञान पॉलिटिकल साइंसास्त्रसॉफी इंडियन कल्चर ऑफ आर्लॉजी बी एड साम विज्ञान रह आ बदाजयों से मेथडिक विज्ञान बीबीए बीसी बी कोम हो तो मेथड सामज्ञान એમકોમ હોય તો મેથડેમની એકાઉન્ટિંગ ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી બાયોલોજી બોટની ઝુઓલોજી બાયોટેકનોલોજી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એનવાયરમેન્ટ સાયન્સ સાથે ડિગ્રીગેશન છે તેમણે વિજ્ઞાન મે થોડશે શીખેગર સાયન્સ મે થોડ શીખેગર અભ્યાસ કરવાનો રહેશે પ્રવેશ પાત્રની જગ્યાઓ बीएससी बीएड 4 વર્ષનો કોર્સ જે માત્ર આઈઆઈટી ગાંધીનગરમાં ચાલે છે જે પોલિસીડ ચારો પચાસ સીટ છે જેમાં ગુજરાત રાજ્યની સરકારી બી કોલેજો અને ગ્રાન્ટેડ બી કોલેજો થઈને ફિફ્ટી નાઇન ઉપલબ્ધ છે એમએડ બે વર્ષનો કોર્સ છે જે સો સીટ છે તે માત્ર આઈઆઈટી ગાંધીનગર અને બે વર્ષ નું તમારે બીએડ કરવું હોય તો ગ્રેજ્યુએશન કે માસ્ટર ડિગ્રી પચાસ ટકા જરૂરી છે કેટેગરી માટે પાંચ ટકાની છૂટ આપવામાં આવેલી છે પ્રવેશ પરીક્ષાનું માળખું જોઈએ તો એડમિશન માટે પ્રવેશ પરીક્ષા આઈ થ્રી એટલે કે ઇન્ટીગ્રેટેડ ટેસ્ટ ઓફ ટીચર આ પરીક્ષા પરીક્ષામાં આજે થવાનો સમય દસ વાગ્યાનો છે પ્રવેશ પરીક્ષાનું માળખું એમસીક્યુ પ્રકારના પ્રશ્નો રહેશે જેમાં એકસો પ્રશ્નો સમય નેવું મિનિટનો રહેશે પ્રશ્નોની ભાષા ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ બંને છે પરીક્ષાનું આયોજન આપણે નીચે આપેલું છે આજે થવાનો સમય દસ વાગ્યા નો છે હાજરી અને સૂચનાઓ થી દસ પંચાવન સુધી પરીક્ષાનો સમય છે પ્રવેશ પરીક્ષાનું માળખું પાસ થવા માટે પચાસ ટકા ગુણ જરૂરી છે સાહીઠ ગુણસમાં આપણે આપેલા જ છે પ્રવેશ પરીક્ષા પરિણામ બાવીસ સાત સાંજે છ વાગે ડિક્લેર થશે બી એડ બરાબર તો અહીંયા પેલું જે છે જનરલ નોલેજ અને કરન્ટ અફેર્સ એના પંદર ગુણ છે 120 टोटल एक सौ वीस गुण मार्क ले तो उत्तर गुजरात बाजू हिम्मतनगर मेहस मेघरज मोड़ा सा सोलापुर दक्षिण गुजरात करे तो भरूच दमण नवसारी राजपीपा व्याराई मध्य गुजरात अंदर अमदावाद आणंद डोई दाहोद गांधीनगर गोदरा पंलाल नसवाड़ी सतरामपुर वह सौराष्ट्रीय तो अमरेली भावनगर देवभूमि द्वारका जमनगर जूनागढ़बंदर राजकोट 2021 रीक्षा गुण न आधार 10 10 2 दस टका सीट गुजरात बहार गुजरात बहारे तो गुजरात करीट फाड़गरी यह अलग अलग आप लाइब्रेरी पचास सांस्कृतिक फी बसो पचास स्पोर्ट फी बसो पचास सात सौ पचास बी एड वर्षक्रमंदर कुलस फी रा તો આપણે આ ડિટેલ બધી જોઈ હવે આપણે ભઈ રીતે કામ કરવું તેનું એક લાઈવ ડેમો જોઈ તો મિત્રો આપણે જોઈએ અહીંયા આપણે Google Chrome ખોલવાનું છે કે આપણે Google Search માં પણ અહીંયા ટાઈપ કરી શકો ઉપર પણ તમે ટાઈપ કરી શકો તો અહીંયા આપણે ટાઈપ કરવાનું છે AI model SC આપેલું છે सीलेक्ट करने अलग अलग आपटेड बी एस सी बीएड बीए बीएड बोर बीए बार पी बेवर्ष न बीएड ना अभ्यासक्रम बीए थ्री ईयर्स इंटीग्रेटेड बी ए 2 एम ए बीएडी टू ईर एम एड अभ्यासक्रम 2 डी तो अँ टूर बीएड मैं 3 थ्री मल्टीप्लाय टू अपेलू जवाब ओ टीपी आर यू श्योर तो टीपीडल आ रीतनी प्रोसिजर कर एप्लिकेशन फॉर्म भरी सको